Um, um, قليلا مات لك قلوب امن يهدي <تصفيق> ومن يرسل يا ومن يرسل Oh, oh, وَمَنْ يَنْزُقُقُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَطِئَ إِلَى هُمَّا اللَّهِ قُلْ هَا تُوْرْهَا لَكُمْ نعم جل الملك Amen. Mm -hmm. I'm <laughs> not